Förum í rama, förum í varmafræði, förum í sar, vassaflfyrkjanir, vindorkuna og í alla vélathættina, burðarholtfræði og mikið starffræði. Þannig að þetta er svona sambland af öllu sem að fara að kynast því þannig. Og okkar í, í kennslu, sérstaklega í taklifræði er mjög góð verklega aðstað. sem að nefnvöldur geta hannað og, og smíðað það sem er hannað sjálfur. Þú lærið fræðina, þú lærið hvernig að hanna hlutina, þú lærið hvernig að teikna þau Ef ég var að nefna eitthvað kursa sem ég fannst undirbúið mér mest, þá er því að segja hönnu nex, þar sem að maður færi rauninni bara verkefni og verður að klára það. Það er ekki búið að móta einhver ákveðna leið til þess að leysa verkefnið. Maður hefur bara að leysa það. Býr upp á svo marga valmöguleg í framtíðinni. Að hafa kynst mörgum mismunandi fögum, upp á það bara að geta að fundið hvað mér finnst gaman að gera. Orkuð